Bon dia, wawe. Benvinguts una altra cop a un altra copa, la segona temporada de visites al camp. Ah! Som la Paula i l'Eric i avui ens acompanyarem a fer un corra bars pels diferents bars de la universitat. Som, la ah! Som la i Avui us ensenyarem quins són els productes d'estrella de cada bar de les diferents facultats de la UAB. I també preguntarem als UABes quin és el millor moment per anar al bar i per què van al bar. Ens trobem al bar de la plaça Cívica, el punt més cèntric de tota la universitat on venen estudiants de totes les facultats. Aquí el producte estrella són les patates braves, que quan fa bon temps venen molt de gust. ¿En qué momento sueles venir al bar de ingeniería? Me vengo aquí, desayuno, a veces como, depende. ¿Después de classe o quan tenemos una estona libre? Ver... Una estona entre mig o después de clase. El producte estrella és es el café con leche. Yo lo adoro. El baviera. El baviera. El baviera d'oferta. oferta. Entrapada, allón, bacon i formatge, patates i cervesa. Ens trobem a les carpes de Lletres de Psicologia. I aquí, sense dubte, Paula, el producte estrella és l'ambiental que hi ha. Hi ha gent a totes hores, matí, migdia, tarda. per venir bar de Medicina i per què? Per eh, jugar cartes. Sí, sempre sí. juguen a cartes. I sí, els no. cotillos, òbviament. Això és el més important que es fa aquí. Per dinar, a vegades per estudiar, per repassar el que hem fet, per quedar, perquè és com un punt molt fixe. Hi el plat d'estrella, que és el pastís, que com es diu a nena? El pastís matini. Sí. És el teu pastís preferit, És el meu pastís. Café antes de los exámenes sobre todo y después de comer para sobrevivir a la biblioteca toda la tarde. Yo acostumo a un bar cuando me lo dicen y para pasar el rato hablar y pasar una buena estona en general. ¿Cuál es vuestro producto estrella? El meu tupper. Yo siempre me pido el bocata este. Café. Café pues lomo y bacon y queso, muy vegetariano. Pràcticament, cada dia que venim a la universitat, venim al bar. Normalment, quan acabem les classes, per estar, no sé si, sí, per l'aprenent sí. a l'aire, sí. o quan estem fent un treball o qualsevol cosa, doncs, un descans, venim al bar. Jo, de díquedas socials, el què més m'agrada són les croquetes de bolets. Estem al lloc on més venim a dinar de tota la universitat. I aquí tenen un producte més que destacat sobre la resta. El gos, els fideus, el wok, el wok, les pizzas, el cafè amb gel. En quin moment del dia acostumem a venir al bar? Cada cop que podem. Quan sortim de classe, en els descansos, a l'hora de dinar, si ja ens hem de cada a dinar perquè després tenim classe. Sempre. I si fas sol, encara més. És un lloc, un espai on podem socialitzar, estar amb les amigues, menjar, que també sortim en gana i ens ho passem bé. El producte estrella del bar de traducció i educació són els faninis, però en concret els de formatge. Estan boníssims. Els faninis! I per últim, aquest és el bar més especial per nosaltres, que és on passem més hores i ja aquest és el de la nostra facultat. Així és, Paula, i aquí te deixo a tu que diguis quin és el producte estrella. Evidentment, el croissant de xocolata. És una bomba. Que Eric, ara que hem acabat el CorreBars, a dir, quin producte t'ha agradat més? No sabria decidir-me, eh? El que més m'ha agradat, sens dubte, és l'ambient de tots els bars i que pots anar en qualsevol moment i la varietat de productes que tens. I vosaltres, Wabers, que ens ajudeu a decidir? Acions-nos als comentaris quin és el producte que més us ha agradat. Doneu un like si us ha el vídeo i recordeu-vos a subscriure'ns al nostre canal. Ens veiem al pròxim vídeo!